Це урок німецької мови в 5 Б класі Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел Академія дитячої творчості. Відсьогодні тут діти 5-11 класів перейшли на дистанційне навчання. «Мені дуже подобається вчитися на дистанційному навчанні, мені більш подобається Вчитися в школі, в класі, тому що в мене там більше друзів. В школі, тому що можна поговорити з друзями в житті, можна познайомитися з новими друзями, а коли ми на дистанційному навчанні, ми ні нікого не бачимо, і це дуже, можна сказати, весело. Перейшли на дистанційне навчання, бо 50% учнів та педагогів контактували з хворими на ковід. Це у кожному класі хтось або контактний, або хворий, говорить Ганна Матвієва, директорка Миколаївської спеціалізованої школи мистецтв і прикладних ремесел, Академія дитячої творчості. «Дуже багато таких, що, ну, наприклад, приїхали діти з Греції, приїхали з Турції, там відпочили, сюди привезли наш подарунок, що називається ковід. І дитина, йде до школи. і дитина йде до школи, а ми ж не знаємо, хто куди їздить, де вони бувають на вихідні, в гостях, в парку гуляють. Ви бачите, що в магазинах людей повно, не всі дотримуються масочного режиму, в парках людей повно, і діти спілкуються між собою. Вчителі вакциновані всі. Ми виходимо із майже 90% вакцинованих вже на сьогоднішній момент. На сьогодні це єдина школа в Миколаєві, яка пішла вимушена на дистанційне навчання, говорить телефоном заступниця... ...начальника управління освіти в Миколаєві Світлана Макарова. «Вони будуть перебувати вдома і засобами, комп'ютери, телефони, у кого що є працювати. Ви проводяться уроки відповідно до розкладу». І будуть завдання надавати це, вони будуть виконувати це. Ну як дистанційне навчання. Це буде длиться рівно стільки, скільки буде оцей відсоток тривати 50%. відсотків. Якщо вони будь хтось виздравив і кількість дітей, хтось вийшов в самоізоляцію. Це може це ніхто не передбачить, скільки є днів, може день-два, а може тиждень. Ольга Руда, Юлія Філімон, новини на Суспільному, Миколаїв.